Дорогі друзі, привіт! Сьогодні 17 серпня, життя продовжується, хоча деякі українські міста під вогнем, під ударами російських собак, озброєних. А вже ж погано чути, що наші міста обстрілюються, це жахливо, гинуть люди, будівлі руйнуються. Будемо якось жити. Треба перемагати, треба проводжати усіх гостей, непрошених, за, за наші кордони. Хай вони або здаються у полон, або виїжджають до села додому. А я знімаю те, що маю. Кусти, кустарники, селень. І ось Сьогодні, сьогодні виросли отакі грибочки. До речі, хто знає, напишіть мені, будь ласка, це, чи є стівни вони, чи ні. Вони схожі на лисички, але це не лисички, вони білі. Можливо, грузди, але я не знаю, що це. Навіть не торкаюсь, тому що, якщо неї стівни отруєні, то буде негарно. Подивимось, що це за гриби. Яка в них шляпка. Тонка ніжка в них. Не знаю, що за гриби. Я не грибник. Але їсти усі люблять. Ну, найкращі грибочки зараз це шампіньйони. Але такі можливо можна пристосувати до чогось. Хто знає, що за гриби, Пишіть, будь ласка, у коментах, що ви про них знаєте і що думаєте за гриб. Не буде поки зривати, не буде поки їсти. Ось так. Всім дякую за увагу. Хай Бог вам допомагає на все добре.